میں دیکھ رہا ہوں ہاں تو تو نہیں ہے خدا کا واسطہ ہماری پریشانیوں میں اضافہ مت کرواشی میری بہن ہے نہیں دیکھ سکتی تو پہلے ہمیں مار گلا گھوڑ دے ہمارا پھر جو چاہے کرنا خوب نام روشن ہو رہا ہے سارے گاؤں میں اور اس طرح تو کبھی ہماری ساتھ پوچھتا میں نہیں ہوا اگر وہ اس پہ بھی آ گیا تو کیا بنے گا ہمارا تو سمجھ کر بات کیا کرو جو منہ میں آیا بتیا بیٹا تم تو سمجھدار ہو سارے حالات تمہارے سامنے ہیں اور ہاں آشی اگر بیمار ہوتی تو تمام دیکھ بھال تم اس کی کرتی اگر آس کے میں جوان لڑکیوں کا دور رہنے ہی بہتر ہوتا ہے تمہارا بھی سورج سے چڑھیا مجھ سے پالا پوسا جو کیا اگر شروع دن سے ایک ہاتھ میں جوتی اور ایک ہاتھ میں چٹیاں ہوتی تو یہ دن دیکھنے کو نہ ملتے جتنا اسے منع کیا زندہ رکھے وے, مار کیوں نہیں دیتا چپ ہو جاؤ خدا کے واسطے تو کوئی ایسی وسیع حرکت نہ کرے کہ وہ بدروا اور زیادہ ناراض ہو جائے بدر کسی آسف کا خیال نہیں کرتی مگر میں, دیکھا, دیکھا. میں, میں تو اس کے پاس مچ جایا تھا. بابا, رات کو میری زیادہ ضرورت ہے تو سمجھتی کیوں نہیں? جتنے پیر جتنے بزرگ آئے سب نے یہی کہا ہے کہ بڑی بہن کو اس سے دور رکھو ساری عورتیں مجھ سے یہی کہتی نے خود اس سے بھی کہا ہے لیکن یہ تو ضد میں اپنے باپ پہ گئی ہے بہن ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ تڑپ رہی ہے میں بیٹی تماشا دیکھتی رہ تم سمجھتی کیوں نہیں سب سمجھتی ہوں بابا دیکھیے دیکھیے آشی مجھے بلا رہی ہے مجھے آواز دے رہی ہے میں جا رہی ہوں بابا جا رہی ہوں رات سفر کیا مجھے وہ پیر صاحب تو دادو سے بھی بہت آگے ایک ویرانے میں رہتے ہیں لیکن ہیں بہت پہنچے ہوئے فرما رہے تھے کہ یہ پانی جو ہے یہ اس آصےب کے لیے تیزاب ہے یہی پانی آشی کو پلائیں اور جب بھی دورہ پڑے اس پانی کا چینٹا دیں اللہ کرے کہ ایسے ہی ہو तो आशी की हालत दिख ही नहीं जाती नाजू बेटे कमाल बैठा है देखा नहीं तुमने जी सलाम नाजू जी क्या हाल है अब आशी का वैसे ही है नाजू बेटा देख ये बहुत बड़े पीर का पड़ा व पानी है चल थोड़ा सा आशी को पिलाए चल मेरा बच्चा بابا جی وہ بشیر صاحب بہت پریشان ہے, ہے نا اس میں سیمت اور بڑھتا چلا جا رہا ہے ان کی تو کئی مربع زمین ہے لیکن اس دفعہ تو آدھی بھی کاشت نہیں کر سکے کوئی گاہک بھی نہیں لگ رہا اس زمین کا وہ اپنا آمو والا باغ تو محفوظ ہے نا جی جی اللہ کا شکر ہے اس کا تو میں خاص خیال رکھتا ہوں بابا جی لیکن امرود والے باغ کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا تم نے ایگریکلچر والوں سے بات کی بات بھی کی مشورہ بھی کیا بابا جی وہ تو کئی دفعہ آ کر اسپرے بھی کر چکے ہیں لیکن فصل سے کیڑا ختم ہی نہیں ہوتا تو صاف کہہ دیا انہوں نے کہ امرود کے سارے درخت کٹوا کر کوئی اور پھل لگا ایسا کریں نہ بابا جی کسی روز آپ خود چل کے دیکھ لیں نہیں کمال میں تو کہیں بھی آنے جانے قابل نہیں تھا مصیبت آتی ہے تو چاروں طرف سے آتی ہے بابا جی ایک گاہک لگ تو رہا ہے अगर आप कहें तो बात करता हूं ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी تو مجھے میں تمہیں نہیں پہلاؤں گی وہ مجھے رو دیکھو تو شاباش کوئی نہیں بہت غلط بات ہے غلط بات ہے یہ بہت کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں چھوڑ ٹوٹنے لوگوں کو اور آ جائے گی پہنچے ہوئے پیر سے پڑوا کے لایا تھا پانی سب ضائع ہو گیا خیر اور لے آؤں گا میں کمال بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ جا سکتے ہیں یہاں سے اچھا نازو جی بہتر अभी क्या हुआ तुम्हें क्या सोच रहे हो कमा तुम्हें पता है इस तरह मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता बहुत लंबा सफर है अभी तो इब्त हुई है ابھی سے دل ہار گئے نہیں گٹو میں بس دل نہیں ہوں تو کیا گزرے ہوئے دنوں کو یاد کر کے رو رہے ہو گزرے ہوئے دنوں کا تو ایک ایک لمحہ جسم میں آگ بن کے دوڑ رہا ہے اگر تمہیں اجازت سکتا ہو تو میں ایک ایک شخص کو گولی دوڑا دوں نہیں کمال گولی مارنے کا وقت گزر گیا اس وقت شاید تمہاری محبت تمہاری خیرت پر غالب آ گئی تھی اچھا ہی ہوا مگر اب میں اسے سزا دینا چاہتی خیال رکھا گرو کمال آئندہ میں تمہیں داس نہ دیکھوں یہ دکھ تمہاری حالت دیکھ کر آتے ہیں گٹو اس گھر کو دیکھ کر اس گھر کو دیکھ کر جس میں تم رہ رہی ہو لیکن میں تمہیں یعنی رہنے دوں گا بہت پیسے ہیں میرے پاس اتنے پیسے کہ ہم ایک نیا گھر خرید سکتے تم کیا سمجھتے ہو کمال خوبصورت گھر اور نرم بستر پر مجھے آرام مل جائے گا نہیں کمال نہیں میں کہیں بھی ہوں ہر وقت کاٹوں پہ ہوتی لمے میری آنکھوں میں چپتے اس گھر میں تم بیمار بیمار ہو میں فرت بھی انسان کو بہت مضبوط بنا دیتی ہے اور پھر اس علاقے کے لوگوں نے تو مجھے سہارا دیا آج تک یہ نہیں پوچھا میں کون ہوں کہاں سے آئی ماسٹر جی کو لے لو پچھلے چار سال سے مجھے پڑھا رہے بیٹی کہتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں کہتے ہیں کہ میں ہر حالت میں بھی کروں لیکن ہاں کمال میں اس دن یقیناً مر جاؤں گی جس تم نے میرا ساتھ چھوڑا اس قسم کا خیال کبھی تم اپنے ذہن میں بھی نکالا جی میں نے صرف صرف تمہیں چاہا ہے میں تمہارے چہرے پر تمہارے چہرے پر وہی خوشیاں دوبارہ دیکھنا چاہتا ہوں جو جو آج سے پانچ سال پہلے تھی <tries> <tries> بہت <coughs> ستا اگر اس موسم کو چھوڑ دے بگاڑا چھوڑتا اسے بگاڑا ہم نے تیراخر اللہ اللہ کیا ہوا ارے میں پوچھ رہا ہوں کیا ہوا مجھ سے باشی کی حالت دیکھی نہیں جاتی اللہ رحم کرے گا دعا کرو کہ میرے بھی گنا معاف ہو جائے اسے مجھ سے نفرت کیوں ہے صورت بھی نہیں دیکھنا چاہتی وہ کیسے صبر کروں تو اس میں آشی کا کیا قصول ہے میں اسے پیار کرنا چاہتی ہوں اس کے پاس بیٹھنا چاہتی ہوں بیٹی ہے وہ میری کیا کروں میں نواب صاحب کیا کروں اللہ خیر کرے گا آیا ہوں میں یہ کسے دیکھ رہے کہاں ہے وہ تم کیا دیکھ رہی ہو کہاں ہے وہ کیا تو بھول ہی گیا یہ لو چاکلیٹ مائی فیوریٹ تو پھر ایسا کریں م. اوپر نہ کسی میں چلے جائے اچھا ٹھیک اسلام علیکم آ گئے ہاں میں آ گیا اب کب جاؤ گے کبھی بھی نہیں مگر مگر تم تو نوکری کرنے گئے تھے نوکری تو مل گئی دل نہیں لگا شہر میں سارے کپڑے خراب کر دیے السلام علیکم چھوٹے صاحب جی کیا بات ہے خیر تو ہے بڑے اداس لگ رہے ہیں آپ کہاں جا رہا تھا تو وہ صاحب جی زمینوں پہ کچھ کام تھا کام ختم کر کے اپنی حویلی واپس جا رہا تھا بڑا عرصہ ہو گیا آپ کو حویلی آئے ہوئے آپ کبھی چکر لگائے نا اپنی حویلی अरे वो अवेली तेरी कब से हो गई है कंदार है दार बस जी कभी के दिन बड़े और कभी के रात अब मैं बेटा हूं न सारी जायदाद की देखभाल मेरे ही में है वो सवेली का एक फर्द हूँ और वैसे भी अभी तो साहब जी آپ کی اور نازو جی کی منگنی کیسے ختم ہو گئی تو تو کا ایک فرد ہے نا وہ کچھ معلوم ہے جو آپ کو نہیں پتا کیا بات ہے سوچ لو جی. نازو جی نے شادی سے انکار بہن کی بیماری کی وجہ سے کیا ہے یا بات پوری کیوں نہیں کر رہا چھوڑے آپ ناراض ہو جائیں گے ارے تو بتا تو صحیح کیا بات کیا ہے صاحب جی کہتے بھی اچھا تو نہیں لگتا لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی اور شخص بھی ایسا ہے جو نازو جی کو آپ سے زیادہ پسند ہو لگتا ہے کہ کچھ زیادہ ہی دماغ خراب ہو گئے دفاع سے اپنا صاحب جی میں نے تو آپ ہی کے بھلے کی بات کی تھی جی تو خیر جانا ہے حویلی میں میرا انتظار ہو رہا ہو स डाल दूंगी तुम बैठो मैं आपके मैं यहां बैठने के लिए नहीं तुम्हारे पास आए हमारा हिस्सा दूसरा बार भी बेच दिया मैंने डाल दो उसी बक्स में इन्हें हाथ नहीं लगाऊंगी और क्या हाल है उस का اسی طرح ہے نہ زندوں میں نہ مردوں میں اس پر تو باقی کسی بہت ہی خبیز روگ کا سایہ ہے سارے پیروں فقیروں کا علاج کرا کے دیکھ لیا کوئی اور ڈاکٹر تو نہیں آئے ڈاکٹر تو کئی آئے لیکن میں نے ایسا چکر چلا دیا کہ اب وہ لوگ ڈاکٹر کا نام نہیں دیتے اور بڑی کی منگنی کا کیا ہو <laughs> بھی سمجھو, ڈوٹ ہی گئی وہ <laughs> بیچارا بیٹھا گانے سنتا رہتا ہے کمال کسی صورت کے اس لڑکے کی شادی نازو سے نہیں ہونی چاہیے تم اس کی پروانہ کرو مجھے جب بھی موقع ملتا ہے میں اپنا پورا کام کر دکھاتا تھا اور جائیداد کے بکنے پہ تو کسی نے شک نہیں کیا ایک ایک گرویدا ہے میرا اب میں بیٹا ہوں حویلی کا ہر فیصلہ مانا جاتا ہے میرا بس نازو کچھ ٹیڑی سی ہے میرے ساتھ اس کا رویہ ٹھیک نہیں ٹیڑی سی کھل کے بات کرو وہ مجھے اپنا کزن نہیں سمجھتی نوکروں کی طرح کا رویہ ہے میرے ساتھ نوکر کیسے ہو گئے اسی خاندان کے ہو ایک ہی دادا کی اولاد ہو وہی خون ہے تم میں بھی لیکن وہ جاگیردار نواب میں غریب غلام بہت غلامی کر لی اب تمہیں نوابی ہی کرنی اور اس کی ایک ہی صورت ہے وہ کیا؟ تم نازو کے قریب آ سکتے ہو کیا مطلب تم اسے یہ احساس دلا سکتے ہو کہ تم اس سے محبت کرتے ہو <laughs> چلو یہ اچھا ہوا تم نے تم نے کم از محبت کو مذاق سمجھنا تو شروع کر دیا میں مذاق نہیں کری کمال سنجیتا ہوں آئندہ اس طرح کی کوئی بات نہیں کرنا مجھ سے یہ ناممکن ہے ناممکن کی ہی تو کہہ رہے اس کی منگنی ٹوٹ کی اور پھر تم اس کے عزیز بھی تو مجھ سے یہ نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا کمال اس لیے کہ میں یہ سب کچھ نہیں چاہتا ویسے بھی تم نازو کو نہیں جانتی میں سب جانتی ہوں जज्बाती मत कर अम्मा क्या है ना से تم تو مجھے چھوٹی بیوی بی کہتے تھے میرا نام کب سے لینے لگے ہو कमरे میں چاہتے کی کیوں نہیں ہو تم اما سے ملنے آئے تھے نا بڑی بڑی مہربانی نازو جی آپ نے مجھے میری حیثیت یاد دلا دی بچپن سے اس کو اپنا گھر ہی سمجھتا رہا میں. سب لوگ غلط کہتے رہے کہ میں عزیز ہوں آپ لوگوں کا میں نے تو کبھی نوکر سمجھ کر کام نہیں کیا لیکن میں میں بھول گیا تھا نے آپ کو میں تو واقعی یہ نوکر ہوں دو ٹکی کا ملازم معمولی غلام کمال کمال بھائی مت کہیے مجھے بھائی بیوقوف ہوں میں موکری کرنی تھی تو کسی غیر کے گھر میں کرتا کم از کم یہ بےزتی کا دکھ تو نہیں ہوتا مجھے کمال بھائی میری بات تو سنو جو کہنا ہے کہہ لیجیے کل سے میں یہاں نہیں آؤں گا کمال بھائی یہ تم, یہ تم کیا کہہ رہے ہو جی بابا سے بات کر کے اس سے چلا جاؤں گا نا? بابا سے آپ کی بھی کوئی شکایت نہیں کروں گا قصور تو میرا ہے نا غریب ہوں میں اس پوری دنیا میں آپ لوگوں کی سوا کوئی نہیں ہے میرا معاف کر دوسو کی وجہ سے تو دماغ خراب ہو گیا لیکن تم یہ گھر چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤ گے ویسے بھی بابا چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں رہے کون سا نازو جی اب تو اور دوسرے لوگ مجھے اس طرح سے پکارنے لگے جیسے میں ان کا بھی نوکر ہوں کون سے لوگ وہ, ریاض صاحب, چھوٹے صاحب جی مجھے پاس بلا کے اس کے بارے میں پتا نہیں کیا بتانے لگے میں نے تعلق ہے ان باتوں سے آپ مجھے یہ باتیں کیوں بتا رہے ہیں لیں گی تاکہ تم حویلی میں جا کر بتاؤ ارے میں نے آپ کو یہ سب کچھ کیوں بتا دیا آپ کو تو دکھ ہوگا میں ذرا اما سے بات کر لوں بیٹا کیا بتایا انہوں نے ملاقات ہوئی جی اما جی بہت لوگ آتے ہیں ان کے پاس چار پانچ گھنٹے انتظار کرنا پڑا دھوپ میں پھر کیا کہا انہوں نے اما جی انہوں نے تو میرا چہرہ دیکھتے ہی سب کچھ بتا دیا کہ میں ان کے پاس کس لیے آیا ہوں اچھا جی शी के लिए क्या कहा अम्मा जी पीर सा फरमा रहे थे के ये पूरी हवेली एक कब्रिस्तान पर है और ये दरख्त के नीचे जो कब्र है ना इसमें कोई बहुत ही خبیس بدرو ہے وہی آشی کو پریشان کر رہی ہے اللہ انجانے میں نہ جانے سے کیا گستاخی ہو گئی پھر, پھر کچھ علاج بتا ہے اس کا؟ جی اما جی آپ کو ذرا ہمت سے کام لینا ہوگا ارے بیٹا تو بتا تو صحیح میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں اما جی یہ تعویز دیے ہیں انہوں نے اب اما جی آشی کے لیے کچھ زیورات بنے ہوئے ہاں ہاں بہت سارے بس تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ تعویز ان تمام زیورات کے ساتھ کسی گڑیا کو پہنا کر آج رات ٹھیک بارہ بجے کسی نئی قبر میں دفن کر رہا ہوں بس وہ بدرو ہمیشہ کے لیے اسی خبر میں چلی جائے گی مگر, مگر بیٹا, یہ, یہ مجھ سے نہیں ہوگا میرا تو دم نکل جائے گا وہاں اما جی اب دم نکلے یار ہے تو ہر حال میں ٹھیک ہونا ہے نا تمہیں کچھ کرو بیٹا تمہیں تو معلوم ہے میں نواب صاحب کی اجازت کے بغیر حویلی سے قدم بھی نہیں نکال سکتی اما جی لگتا ہے مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا مردوں کے لیے اجازت نہیں پیر صاحب کی نہیں کام میں خود کر لیتا ویسے سوچ لیں اما جی آشی کی ہمیشہ کے لیے ضائع نہ ہو جائے ارے باہر میں گئے زیور دس دفے پھر بن جائیں گے بس میری بچے ٹھیک ہو جائے کتنا پیار کرتی تھی وہ مجھ سے آپ تو آشی سے اب بھی پیار کرتے ہیں ابھی بہت زیور ہیں اویلی میں دیکھنا ایک ایک کر کے سب تمہارے پاس آ جائیں گے یہی میں چاہتی ہوں کہ ایک روز ان کے پاس بیچنے کو حویلی کے سوا کچھ نہ رہے نازو کا رویہ بتلا کچھ ہاں رویہ بدلا نرم پڑ گئی ہے میرے ساتھ اسے قدموں میں گرنا چاہیے تمہارے وہ سب ہو جائے گا اب تو وہ بغیر کمال بھائی کہے مجھ سے بات ہی نہیں کرتی. بھائی اسے بھائی نہیں کہنا چاہیے تمہیں وہ کیوں کمال تمہیں ایک اہم کام کرنا ہے اب اس لائن پہ سوچو تمہیں نازو سے شادی کرنی ہے کیا یہ کیا کر رہی ہو تم ابھی محبت شروع میں ہوئی اور تم شادی کی بات کر رہی ہو یہ, یہ کس کام پہ لگا رہی ہے مجھے تم تمہاری اور نازوں کی شادی ہونا لازمی ہے کیا کیا ہاں تمہیں شادی کرنا ہوگی تم کیا کرو پھر محبت تم صرف مجھ سے کرو گے. تم پاگل ہو گئی ہو دماغ خراب ہو گیا تمہارا آئندہ اگر اس قسم کی کوئی بات کیوں نہ بیوی تو میں اپنے مقصد رکھ سکتی میں نے بہت دکھ چھلے کمان بڑا انتظار کیا میں نے اور, اور اگر تم نے میرا ساتھ نہیں دینا تھا تو زندہ رہنے کے لیے مجھے بچایا کیوں تھا سے اتنا آسان کام سمجھتی ہو کس طرح سے شادی کر سکتا ہوں نازو سے گڈو زندگی تو صرف تمہیں اور مجھے ہی ساتھ گزارنی ہے نازو تو کیا میں کسی سے بھی شادی نہیں کر سکتا کمال جس دن تم نازو کو شادی کر کے یہاں لاؤ گے اس دن ہماری زندگی شروع ہوگی میں اسے بتانا چاہتی ہوں کہ لڑکیوں کے کیا کیا دکھ ہو سکتے ہیں آسانی سے یا زبردستی تمہیں نازو سے شادی کرنا ہوگی یہ کام بہت مشکل ہے یہاں تو بہت کرنی ہے لندن میں تو سورج کبھی کبھار نظر پڑتا ہے ہاما جی اب اکیلے ہیں مامی کو ساتھ نہیں لائے ارے بیٹا مامی کو ساتھ لاتا تو پھر بچوں کو بھی ساتھ لے کر آنا پڑتا دیکھو وہاں کی زندگی تو بڑی مشینی زندگی ہے ہر شخص کسی نہ کسی کام میں لگا رہتا ہے بھائی آپ کو اس حال میں دیکھ کر بہت افسوس ہوا بس شرافت بھائی عمر کا تغا ہے بس اب تو میں دن جن رہا ہوں ارے کیسی باتیں کرتے ہو مجھ سے سال دو سال ہی تو چھوٹے ہو ارے بھائی تم اگر چاہتے تو میرے پاس چلے آتے اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے دیکھو ایسی بیماری کا علاج یورپ میں بہت اچھا ہو. میری مانو تو چلے چلو میرے ساتھ نکل چلو بھائی جی آپ کھانے میں کیا کھائیں گے کھانے میں کیا کھائیں گے ارے کیا پوچھا تو نے بھی ارے جو گھر میں پکا ہے وہ کھا لیں گے میں تو کون سا بڑا بھائی مان اچھا ماما جی آپ یہ بتائیے کہ میں آپ کے لیے چائے لاؤں یا لسی ہاں بیٹا لسی ہے وہ بھی پتلی سی لیکن اس میں نمک ڈال دینا میں نے تو لندن میں بھی لسی پینا نہیں چھوڑی ابھی لے کے آتی ہوں ارے ہاں وہ رضیا وہ میری بیٹی ہے نا گول مٹول تھی کیا نام ہے اس کا بھلا سا آشی آشی کہاں ہے وہ نہ دھو کر کپڑے بدل لیں نہ دھو کے کپڑے بدل لیں اب کتنے عرصے قیام رہے گا آپ کا رکیں گے نا اتنے عرصے کے بعد تو آنا ہوا ہے نہیں بھائی نہیں میں زیادہ دن نہیں ٹھہر سکوں گا دو تین دن زیادہ سے زیادہ مجھے اپنے سالوں سے بھی ملنا ہے ورنہ میری بیگم سخت ناراض ہو جائیں گی وہ تو آپ نے نا کہ ساری خدائی ایک طرف جورو کا بھائی جو آواز کیسی رہی ہے یہ کیا ہوا ہے آپ میرے ساتھ آئیے میں بتاتی ہوں آپ کو شی بیٹا آشی بیٹا دیکھ تیرے پاما جی آئے ہیں ایسا نہیں کرتے بری بات ہے جا رہی ہے نا ایسے نہیں کرو بری بات ہے آشی آشی آشی بیٹا تجھے پہچانتی ہے بیٹا میری طرف دیکھ دیکھنا میں تیرا ماما ہوں آج بیٹھ جا بیٹھ جا بیٹا بیٹھ جا بیٹے شاپاش جب تو چھوٹی سی تھی نا تو میں تجھے اپنے کندھے پر بٹھا کر میلے کو سیر کرانے لے جاتا تھا یاد <laughs> ہے نا تجھے یہاں نازو کھڑکی میں کھڑی ہوئی یہ کیا کرتی ہے اور یہ کھڑکی کھلی کو لگتی ہوں بہت ضروری ہے اگر اسے یہ پیڑ نہ نظر آئے تو اس پر شدید دورہ پڑتا ہے हم. اور کر؟ کیا کریں اگر باندھتے تو یہ کمرے سے باہر نکل جاتی ہے بیٹا یہ تو اس کے پیروں میں زخم پڑ گئے ہیں خدا کے واسطے سے کھولو اس کے زخموں پر کوئی مرم لگاؤ کیا بکواس لگا رکھی ہے نہیں نہیں ماما جی پھر تو ایک گھر سے ہی باہر نکل جائے گی اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ اس کا علاج کیا ہو رہا ہے بہت دور سے بڑے بڑے بزرگ آئے مگر کوئی ایسا منہوس آسے پیس پر کہ دفاع ہی نہیں ہوتا ہے ہم نے تو ڈاکٹر کو بھی بلایا تھا مگر اس نے اسے اتنا مارا کہ وہ دوبارہ آیا ہی نہیں نہیں, نہیں بیٹا نہیں میں اس بات پر یقین نہیں کرتا دیکھو نا میری اتنی اچھی اتنی پیاری یہ کو مار نہیں سکتی اچھا ایک سوچ کر کہ یہ بیمار ماما, اس پیڑ پر چڑھنے سے منع کیا تھا یہ نہیں مانی اس پیڑ پر سے تو کئی مرتبہ پتھر بھی گرے ہیں تو شروع سے ہی بتایا گیا تھا کہ یہ پیڑ بھاری ہے مگر اما کے روکنے کے باوجود اس پیڑ پر چڑھ گئی اور شان پتا نہیں اس نے سہن میں کیا دیکھا کہ بابا پھر کیا, ہوا? ہونا کیا تھا بس آپ اس کی حالت دیکھ رہے نا تو یہ جب تک میرا ہاتھ نہ پکڑ لے رات میں سوتی بھی نہیں ہے اور اگر میں نہ ہوں تو ساری رات اس کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر گزار دیتی ہے اچھا بیٹا تم بالکل پریشان نہ ہونا انشاءاللہ اللہ تم بالکل ٹھیک ہو جائے گی جیتی جی راہو کہ فلائٹ کس طرح بک کرائی جاتا جی, کی میں بڑی ہے. لیکن تمہیں کیا ضرورت پیش آ گئی شہر میں فلائٹ کی? تم تو آہستہ آہستہ حویلی کو کراچی شفٹ کر رہے ہو چوٹی صاحب جی کسی کے ذاتی معاملات میں اس طرح سے طنز کرنا بڑے لوگوں کے منہ سے جی ہاں بک کروایا آپ کو بھی کوئی فلیٹ بک کروانا ہے نہیں نہیں مجھے آپ کے جو ایم ڈی صاحب ہیں صاحب ملوسے اچھا اچھا اچھا وہ ہو جائے گا کل آئیے گا تم کہہ رہے ہو کہ کمال ہمیں لوٹ رہا ہے وہ شہر میں اپنی ملکیت بنا رہا ہے وہ وہاں فلیٹ بک کرا رہا ہے ہمارے پیسے سے ہمارے سارے بات بیچ دیے یہی کہا نا تم نے لیکن یہ سب کچھ وہ ہمارے ساتھ کر رہا ہے تمہارا اس سے کیا تعلق چچا جہاں میں نے تو ہمدردی میں کہا تھا آپ کو رہے ہمدردی تمہارے باپ کو میں نے ہمیشہ اپنا دوست سمجھا تمہیں بیٹا سمجھا کیا ملا مجھے ایک ذرا سی بات پر منگنی توڑ دی لیکن شادی سے تو خود نازوں نے انکار کیا تھا تم لوگوں کو اس کی ذہنی کیفیت کا اندازہ نہیں ہے وہ مجھ کا خیال رکھتی ہے اپنی ماں کا ہاتھ بٹاتی اور تو اور آشی اس کے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتی اب اگر اس نے منع بھی کیا تھا تو تم لوگ تو انتدار کر سکتے تھے مجھے تم سے کوئی گلا نہیں ہے ریاض لیکن تمہارے ماں باپ نے میرے دکھوں کو اور بڑھا دیا ہے لیکن چچا جان آپ ہی بتائیے کہ میں کیا کروں میرے ماں باپ تو خود مہموں کا شکار ہے جس حد تک ہو سکتا تھا میں نے کوشش کی यही हो सकता है कि मैं अपना घर ही छोड़ दू बड़ी मेहरबानी हमें हमारे हाल पर छोड़ दू और हां आइंदा इधर आने की जहमत मत करना क्योंकि तुम्हें देखकर मुझे ही नहीं सारे घर को अफसोस होता है लेकिन ये तो हो सकता है कि मैं कहता हूं चुप हो जाओ السلام علیکم چھوٹے صاحب جی کیا بات ہے بڑے اداس لگ رہے ہیں آپ بکواس نہیں کرو تم زبان سنبھال کے بات کیجیے چھوٹے صاحب جی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی دن اس حویلی میں داخلے کے لیے آپ کو میری اجازت لینی پڑے شہر میں ایک بہت اچھا دوست ہے میرا بہت اچھے فلائٹ بنا رہا ہے اس نے مجھے مشورہ دیا میری اپنی رائے تو یہ ہے کہ آپ بھی ایک فلائٹ بک کروا دیں یہ دیکھیں ساری معلومات لے کر آیا ہوں آپ کے لیے جھوٹا کام بابو جی ریاض کیا ہو بابا جی پھر چھوڑو اسے یہ بتاؤ کہ پیر صاحب سے بات ہوئی تمہاری جی بابا جی میری بات ہوئی ان سے انشاءاللہ دو ایک روز میں وہ خود تشریف لے کر آئیں گے اچھا رضیع, میں تمہیں کس طرح یقین دلاؤں کہ یہ تیریا کا دورہ ہے یہ ایک بیماری جس کا باقیتہ علاج ہے تم اسے کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھاؤ انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گی بھائی جی آپ تو لندن میں رہتے رہتے ویسی ہی باتیں کرنے لے بھائی کونسا ایسا ڈاکٹر ہے جسے ہم نے نہیں دکھایا کونسا ایسا پیر ہے جس نے عمل نہیں کیا پیسہ پانی کی طرح بہایا ہے ہم نے لیکن بجائے فائدے کے نقصان ہوتا چلا گیا دیکھو رضیہ میں نے نازوں سے اس کی بیماری کی ایک ایک بات تفصیل سے معلوم کر لی ہے تم اس بچی کو بچپنے میں اس طرح سے ڈرائے کرتے تھے یہ خوف برتے برتے بیماری کی شکل اختیار کر گیا تم یہ سمجھو کہ یہ خوف کی وہ بدترین شکل ہے جسے آسیب کہنی جاتا ہے کمال کرتے ہیں آپ دورے کی حالت میں آشی کی آواز سنی ہے آپ نے بالکل مردوں جیسے ہوتی ہے اسی آسیب کی آواز میں بات کرتی ہے وہ اوفو oh, oh. جب ہسٹریلیا کا دورہ زیادہ بڑھ جاتا ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے چلو ہم اسے کراچی لیے چلتے ہیں وہاں کسی ماہرین کو دکھائیں گے انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے خدا کے واسطے, بھائی جی خدا کے واسطے کراچی کا تو سوچیے گا بھی مت بھلے چنگے تھے نواب صاحب کراچی لے جانے کا سوچا آشی کو تو کیا لے جاتے خود ہی معذور ہو گئے ارے بھائی جی اس آسیب نے ہمیں تباہ کر دیا نازو کی منگی ٹوٹ گئی سارے باغ پک گئے خدا کے لیے آپ اس معاملے سے دور ہی رہے آپ کے بچے ابھی چھوٹے ہیں آشی کو اس حال میں چھوڑا بھی تو نہیں جا سکتا مجھے جانا ہے ورنہ میں تمہاری بات ہرگز ہرگز نہ مانتا مجھے جلدی ہے اور میرے پاس وقت نہیں ہے آشی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی اس کا علاج یقیناً کسی پیر فقیر کے پاس ہے بس آپ دعا کریں کوئی کامل فقیر مل جائے ہم. اچھا بھائی دیکھو میں نے اس کے مرض کی پوری تفصیل لکھی ہے میں وہاں جا کر کسی ماہر ڈاکٹر سے مشورہ کروں گا اور تمہیں دوائیں بھیج دوں گا وہ دوائیں تم اسے ضرور استعمال کراؤں करने की जरूरत नहीं है वो छोड़ रहा है आपकी बेटी को शुक्र है बार प्रतिकार तेरा शुक्र फिर साहब कितना आरसा लगेगा कितना आरसा नहीं कितने दिन कहिए बस एक काम करना होगा आपको हुक्म कीजिए सैकड़ों सालों से यहां आबाद है वो आपकी बेटी को छोड़ तो रहा है ये हवेली नहीं छोड़ امکان یہ ہے کہ پڑی کے سراج ہے یہ آپ کیا کہہ رہے پلیٹ صاحب گھبرائے نہیں اس کا بھی ایک حل ہے وہ کیا بڑی بیٹی کی شادی شادی اتنی جلدی اتنی جلدی نہیں فوراً قدرت ایک موقع دے رہی ہے ورنہ دوسری مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ اچھا ٹھیک تو ہو جائے گی نا بابا جی اللہ رحم کرنے والا ہے इन शाह बहुत जल्द लेकिन बड़ी बेटी को बचाना आप दोनों की जिम्मेदारी है अच्छा मैं चलता हूँ साहब तशरीफ रखिए खाना खाता जाइएगा हम ना किसी के घर खाना खाते हैं और ना ही कोई नजराना लेते हैं आपका मसला हल हो जाए तो हमारे हक में दुआ कीजिएगा मैं फिर ताकीद करता हूँ कि बड़ी बेटी की फौरन शादी कर दे یت ماجی میں باہر سوڑ رہا تھا میرے پلنگ چھو کر ٹکرایا میں نے آنکھ کے دیکھا تو اپنی آرشی تھی میں پکڑ کے لے آیا بہت اچھا کیا بہت اچھا کیا ایک دفعہ پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے نازو تمہیں اس کی زنجیر نہیں کھولنی چاہیے بیٹا اسے لے جا کے اوپر دوبارہ باندھ دو آپ بے فکر ہو جائیں ما جی میں بھی اسے لے جا کے باندھ دو آج آشی شاباش باز نازو ادھر آو میری بات سنو چی بابا میں تو سمجھتا تھا نازو کہ تم گھر کے لیے بڑی قربانی دے رہی ہو خاندان کی عزت کو بڑی اہمیت دیتی ہوں لیکن تم نے تو خاندان کی عزت خاک میں ملانے میں کوئی کمی باقی نہیں چھوڑی کیوں کھولی تھی اس کی پیروں کی زنجیریں زخم ہو گئے تھے غلط بات مت کرو میں نے تو تمہاری شادی کے لیے نہیں کہا تھا وہ تو پیر صاحب کہہ کر گئے تھے اور پھر ہم میں سے کسی نے بھی تو تم پر زور نہیں دیا نہیں بابا ایسی بات نہیں ہے شادی تو اب اس کی کرنی ہی پڑے گی کتنی غلط بات ہے اب اگر تم اپنی بہن سے تنگ آ گئی ہو تو ہم اس کا انتظام کرا دیتے ہیں بھبا اسی کوئی بات نہیں ہے میں تو تو تک گئی تھی پوری رات اس کے ساتھ ہوتی ہوں پھر کیا ضرورت تھی اس کی زنجیریں کھولنے کی اگر خدا نہ خواصہ وہ بازاروں میں نکل جاتی تو ہماری تو عزت خاک میں مل گئی تھی احساس ہے تو اس بات کا بیوی بی, اب تم اپنے گھر سے دھارو یہ ہمارا مسئلہ ہے ہمارے ہی پاس رہنے دے بھوک گے تک ہماری قسمت میں ہے رضیہ اپنا لہتا دوست کرو <laughs> ناسو جی ناسو جی آپ بالکل فکر نہ کریں سب چیز آپ کی مرضی کے مطابق ہوگی <laughs> کیا کہنا چاہتے ہو تم میں کل ریاض صاحب کے گھر جاتا ہوں انہیں صورتحال سے آگاہ کرتا ہوں انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا ویسے ناسو جی آپ اپنی بہن کی محبت میں اتنی ضد نہ کریں اپنے بارے میں سوچیں منگنی ہی ٹوٹی ہے نا دوبارہ جڑ بھی سکتی ہے ایسی کیا بات ہے سناز جی میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ مجھے اتنا غیر کیوں سمجھتی ہیں کا خیال کیوں آیا ہے میں آپ کو صحیح بات بتاتا ہوں بیگم صاحبہ پیر صاحب نے فرمایا ہے کہ درخت والی بدرو اصل میں نازو جی سے ناراض ہے نازو جی کی شادی کر دی جائے تو آشی خود بخود ٹھیک ہو جائے گی تو نازو کیا سمجھتی ہے हमारा खानदान इतना गया गुजरा है जब शादी की तारीफ मांग रहे थे तो इनकार किसने किया था नाजु जी ने लेकिन अब आप ना कि वो अपनी बहन को इस हालत में छोड़कर शादी तो नहीं कर सकती थी तो अब हम किसी बदरू को अपने घर में नहीं घुसा सकते छोटे साहब जी भी तो यही चाहते हैं चाहता था میرا بیٹا میرے کہنے میں ہے یہ نواب صاحب کیا ہوتا ہے کہ بیٹی نے نہ کی تو بزرگوں نے شادی کی تاریخ آگے بڑھا دی بار جی میرا تو فرض تھا کہ میں آپ کو بتاؤں ویسے شام کو ہم آ رہے ہیں یہی بات کرنے کے لیے اب آگے جیسے آپ کی مرضی پہ ہو سکتا آنے دونے بھی ہمارا خاندان بھی کسی سے کم نہیں نواب ہوں گے اپنے گھر کے میرے دل سے تو نازو اسی وقت اتر گئی تھی جب اس نے شادی سے انکار کیا تھا تم نے دیکھا میرا بیٹا جاتا ہے اب ان کے گھر آخر نہیں آخر وہ میرا بیٹا ہے ٹھیک ہے مجھے مجھے اجازت ویسے چھوٹے صاحب جی کہاں ہوں گے بیگم صاحبہ وہ ہفتے سے کراچی گیا ہے اچھا اچھا اچھا بہتر تم سے کس نے کہا تھا کہ بیٹی کی شادی کی بات لے کر ان کے جاؤ؟ پہ پردہ پڑ گیا تھا یا دماغ خراب ہو گیا تھا میں تو نہیں جا رہی تھی کمال نے ضد کی کہ چلو بات کر لیتے آپ تو ذرا ذرا سی بات میں آپے سے باہر ہو جاتے ہیں بھائی بات تو انہوں نے پکی کی تھی پوچھ لینے میں کیا حرج تھا پوچھ لیا آپ نے دل ہلکا ہو گیا آپ کا اب اگر میں کچھ کہوں گی نا تو آپ کے آگ لگ جائے گی کیوں کیا کہنا چاہتی ہوں کیا برائی ہے کمال میں اپنے ہی خاندان کا ہے بیٹوں کی طرح رہتا ہے آنکھوں کے سامنے پلا بڑا ہے کوئی ایپ کوئی برائی نہیں بس غریب ہی ہے نا نازوں سے پوچھے بغیر یہ رشتہ نہیں ہو سکتا ارے نازوں سے کیا پوچھنا بھائی رشتے بندیاں کوئی لڑکیوں سے پوچھ کر تھوڑی طے کیے جاتے ہیں وہ تو بیوقوف ہوتی ہیں پچھلا رشتہ بھی نازو کی ضد کی وجہ سے ٹوٹ گیا اب آپ خاموش کیوں ہیں بتاتے کیوں نہیں کہ کیا کیا جائے نازو کے لیے کمال بالکل ٹھیک نہیں ہے تو پھر اور کون ہے شادی تو اس کی ہر حال میں کرنی ہے ورنہ وہ بھی عذاب میں آ جائے گی میرے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا حالات کو ایسے چھوڑ دو اللہ خیر کرے گا جو ہوگا دیکھا جائے گا کوئی برائی نہیں ہے کمال میں آپ کے سارے کام وہی وہ کرتا ہے غیر کو دینے سے تو بہتر ہے کہ اپنے ہی گھر میں رہے ورنہ اس آسے زدہ گھر میں بیٹھے بیٹھے بوڑھی ہو جائے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 تجھے نہیں چھوڑوں گی چھوڑوں گی چھوڑوں گی کیا کر سکتا ہے میرا برباد کیا کرتے آپ کے آج آ سکتے 哎呀哎呀哎呀 اے اگر نکاح ہو گیا تو پھر بات تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گی کٹ مجھے تم پر اعتماد ہے ورنہ کوئی عورت عورت کسی دوسری عورت کے اور اپنے, اپنے شوہر کو نہیں سجاتی سوچ لو اتنی بڑی جائیداد ملنے کے بعد اگر میری نیت بدل گئی تو پھر, پھر تو میری زندگی کے سارے مقصود ختم ہو جائیں گے اس وقت اس وقت کون ہے پہچانتے ہو اسے میں نے تم سے زیادہ پیسے دیے اسے اور اس نے سب کچھ بتا دیا ظلم کی ایک حد ہوتی ہے کمال جیسا ظالم اور سفاق آدمی تو میں نے آج تک نہیں دیکھا میں کیا کرتا جی بہت مارا انہوں نے میں مجبور تھا پچھلے ایک ہفتے سے اس لیے غائب نہیں تھا کہ تم اس قبی سورت کے ساتھ مل کر اس گھر کو اتنے آرام سے برباد کر دو اتنی آسانی سے نازو کو تمہارے حوالے نہیں ہونے دوں گا میں چھوٹے صاحب جی یہ ہمارے اپنے گھر کا معاملہ ہے آپ اس میں سے ذرا باہر ہی رہے تو اچھا ہے آپ کو کچھ نہیں پتا مجھے نہیں پتا ارے مجھے تو یہ بھی پتا ہے کہ تو اس اورت کے ساتھ اس گھر میں پچھلے پانچ سال سے رہتا ہے مجھے تو یہ بھی پتا ہے کہ تو تازو سے شادی کے لیے نواب صاحب کو تیار کر چکا ہے اور ابھی پچھلے ہفتے تو میری ماں سے مل کر آیا آپ کچھ نہیں جانتے چھوٹے صاحب جی اس گھر سے میرے رشتے کو آپ نہیں سمجھ سکتے تم جاؤ اس کو لے جاؤ اور اس کو جانے نہیں دینا رکھنا اس کو چلاؤ جہر صاحب آگے لگو ہاں تو میں نہیں سمجھ سکتا ارے میں تو یہ بھی سمجھ رہا ہوں جو تیا نیا رشتہ بنا رہا ہے تو یہ تو پتا کیا ملے گا تجھے اس معصوم لڑکی کو برباد کر کے اس بوڑھے اپاج کی حویلی کو تباہ کر کے دیکھ دیکھ اس طرح کی عورتوں کے ساتھ رہ کے آدمی برباد ہو جاتا ہے اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی آپ اپنی باتوں میں میرا ذکر نہ کریں تو بہتر ہوگا ریا صاحب تیری طرح کی عورت تو میں نے آج تک نہیں دیکھی جو ایک معصوم لڑکی کو بلا وجہ تباہ کر رہی ہے سالم عورت سالم آپ کو کیا پتا کہ سالم کون اور مظلوم کون یہ ایک لمبی کہانی ہے بہتر ہے آپ اسے نہ دوہرائیں چھوٹے صاحب جی آپ کسی اچھی سی لڑکی سے شادی کریں اور خوش رہیں ہمارے معاملے میں نہ پڑیں تو اچھا ہے یہ صرف اگر تمہارا معاملہ ہوتا تو مجھے تکلیف نہیں ہوتی لیکن اس میں تو میری اپنی زندگی تباہ ہو رہی سے بے گناہ گناگاروں کے ساتھ مارے جاتے ہیں ہم بھی تھے کبھی بے گنا چھوٹی سی دنیا کی خواہشمت رہا تھا ہم نے نواب کا جو اس نے کبھی نہ ختم ہونے والا زہر ہماری زندگیوں میں کھول دیا بڑا دل چاہیے چھوٹے صاحب جی اس طرح رہنے کے لیے بڑا مشکل کام ہے زیادتی کو برداشت کرنا کیا زیادتی ہوئی ہے تیرے ساتھ صاف, صاف کیوں نہیں بتا پہلیا کیوں بچوا رہتی یہ پہلی نہیں رہا صاحب پانچ سال پرانا باغ کیا ہے میں رحمت علی کی بیٹی ہوں میرا باپ نواب کے باغات کی دیکھ بھال کیا کرتا تھا انہیں باغوں میں کھیلتے کودتے میں جوان ہوں میں اور کمال شادی کرنا چاہتے تھے ایک روز ایک روز میں کمال سے ملنے حویلی گئی اور پھر اس منہوس حویلی کے آسیف سے چھٹکارا مشکل ہو گیا کمال کسی کام سے شہر سے باہر کیا ہوا تھا آپ نواب کے اصل چہرے کو نہیں جانتے میرا کوئی قصور نہیں تھا میرے باپ کا کوئی قصور نہیں تھا مگر احتجاج پر نواب نے اسے اس شہر میں رہنے کے قابل نہیں چھوڑا وہ اتنی سلتیں برداشت نہیں کر سکا مر گیا مر گیا میرا باپ مجھے کمال نے زندہ رکھا مگر اس مگر اس ساس پر کہ میں نواب کو برباد ہوتے دیکھوں میرا بھی دل چاہتا ہے کہ نواب بھی اسی طرح اپنی بیٹیوں کے دکھ دیکھے جیسے میرے باپ نے دیکھے تھے وہ بھی صلح سے اسی طرح مر جیسا میرا باپ مراتا. تمہارا دکھ بہت بڑا ہے مجھے بہت افسوس ہے لیکن تم نواب سے انتقام لیتے لیتے یہ بھول گئی کہ نازو تو ایک معصوم اور بے گناہ لڑکی ہے اسے برباد کر کے تمہیں کیا ملے گا نواب کے لیے تو قدرت کا عذاب شروع ہو چکا ہے کیا یہ کم ہے کہ وہ ایک بیمار بیٹی کے کرب سے گزر رہا ہے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ ایک محتاج کی زندگی گزارا ہے تمہیں معاف کر دینا چاہیے تم معاف کر سکتی ہو آسو کی خاطر ورنہ یہ کہانی کبھی خط نہیں ہوگی سزا اور جزا کا فیصلہ تو کئی اور صاحب جی نیچے جیب میں بیٹھے بیٹھے تک گئے ہمارے لیے کیا حکم ہے تم جاؤ اور اپنے صاحب سے کہنا کہ یہاں کوئی ملزم نہیں ہے آپ کو اپنے بھائی کی بات مان لینی چاہیے تھی دراصل انجانے میں ہم بچوں کو ڈرانے کے لیے بہت سی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں اور ہم یہ نہیں جانتے کہ اس سے ان کے ذہن پہ کیا اثر ہو رہا ہوگا ہم انہیں سائے سے ڈراتے ہیں کسی درخت سے یا کوئی اور بہن اس سے بچہ نفسیاتی الجھن میں گرفتار ہو جاتا ہے اور بعض مرتبہ یہ الجھن آشی اسی صورت میں ظاہر ہوتی ہے دیکھیے اسے ہی پتہ چل گیا کہ درخت کٹ گیا ہے اس پر کوئی بھی نہیں رہتا اس کا خوف مٹ گیا یہ جانتی ہے کہ کوئی بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہوا اسے ہاں یہ کمزور ہے آپ لوگ اس کی خوراک کا خاص خیال رکھیں صبح جی جی دوپہر اور شام یہ آپ اسے تین دن باقاعدگی سے رہیں جی اور انشاءاللہ یہ پھر بہت جلدی ٹھیک ہو جائے گی جی <laughs> okay. आशी आशी आँखें खोलो आशी پاس نہیں میری وہ کہاں ایک مینیجر تھا hmm. اس کی ایک بیٹی تھی hmm? دینی تو یہ مجھے تازو کو چاہیے دی. اس کا کہنا ہے کہ اس حویلی کے اصل آسے تو آپ ہیں